בואו נדמיין סוג מוזר מאוד של קזינו, שיש בו משחקים מאוד מוזרים. נגשים לשולחן, ועל השולחן יש סק ריק. ועדילר אומר, יש לי כאן כל מיני אבנים. יש לי שלוש אבנים ירוקות, שתי אבנים קטומות, ואני הולך לשים את כולן בסק. ועדילר אכן שם בנוכחותכם את כל האבנים בסק, כדי שתראו שיש באמת שלוש אבנים ירוקות ושתי אבנים קטומות. כעת אדילו אומר, המשחק שאתם יכולים לבחור לשחק הוא כזה. בלי להסתכל, תכניסו את היד לתוך הסק. הסק הוא לא שקוף. תרגישו את האבנים. כל האבנים מרגישות אותו הדבר בדיוק. ואם תוציאו שתי אבנים ירוקות, אם תצליחו להוציא אבן אחת לראות שהיא ירוקה, להניח אותה לשולחן, להכניס היד לסק, להוציא עוד אבן ולגלות שגם היא ירוקה, במקרה כזה תקבלו פרס. תזכו בדולר אחד. אם תוציאו שתי אבנים ירוקות, זה נשמע כמו משחק מעניין, ואז תגידו לדילר, אבל כמה עולה לשחק? והדילר יענה לכם שהמחיר 35 סנט. זה קזינו עם די נמוכים. והשאלה היא, האם שווה לכם לשחק? בואו נתעלם לרגע ממרכיב הכיף, ונדבר רק על הפאנל הכלכלי. האם, האם זה הגיוני לשחק במשחק כזה? בואו נחשוב על ההסתברויות. ראשית, מה ההסתברות שהאבן הראשונה שנבחר תהיה ירוקה? מה ההסתברות שהאבן הראשונה תהיה ירוקה? ההסתברות של ראשונה ירוקה ובכן, כמה תוצאות אפשריות יש לנו? יש חמש אבנים שהסתברות לכל אחת מהם שווה, כלומר יש חמש תוצאות אפשרויות. שלוש מהן מתימות לתנאי של אבן ראשונה ירוקה, כך שהסתברות שהאבן הראשונה תהיה ירוקה היא 3 5. כלומר, יש תיקוי של 3 חלקי 5, הסתברות של 3 חלקי 5, שאחרי שנוציא אבן אחת עדיין נהיה במשחק. אבל מה שבאמת מעניין, נתנו ההסתברות לנצח, כלומר שגם האבן הראשונה וגם האבן השנייה תהיהן הירוקות. בואו נחשוב על זה קצת. מה ההסתברות שגם האבן הראשונה וגם האבן השנייה תהיינה ירוקות? אתם מסוים להתפתות ולחשוב שההסתברות שהאבן השנייה תהיה ירוקה היא אותה הסתברות, 3 חלקי 5. כך שאפשר פשוט להכפיל 3 חלקי 5 כפול 3 חלקי 5 ונקבל 9 חלקי 25. נראה די פשוט. אבל אנחנו לא מציעים אותה, מסתכלים עליה ומחזירים אותה לסק. בבחירה השנייה שלנו, מספר אבנים הירוקות שיש, עדיין בסק, תלוי בבחירה הראשונה שלנו. זכרו שאנחנו מוצאים החוץ האבן אחת, בין אם זו אבן ירוקה או אבן אחרת. מה שלא תהיה הבחירה הראשונה שלנו, אבן נשארת על השולחן חוזרת לסק. אנחנו עובדים בלי החזרה. המאורות שיש לנו כאן אינם בלתי תלויים, הם לא בלתי תלועים. הבחירה השנייה תלויה בבחירה הראשונה. היא תלויה בבחירה הראשונה. אם בפעם הראשונה הוצאנו אבן ירוקה, כבר אין לנו שלוש אבנים ירוקות מתוך 5. אם בפעם הראשונה הוצאנו אבן ירוקה, יש לנו כעת שתי אבנים ירוקות מתוך 4. הדרך שבה נתייחס ששני האירועים הללו יקרו, ההסתברות בהχלט שווה. לסיכוי להוציא אבן ירוקה בפעם הראשונה. כפול. יש לנו כאן משהו חדש. כפול ההסתברות שהאבן השנייה תהיה ירוקה. בהינתן. המשמעות של הקו הקטן הזה כאן, הקו האנכי, היא בהינתן. בהינתן שהאבן הראשונה הייתה ירוקה. ומה ההסתברות שאבן השנייה תהיה ירוקה בהינתן שהאבן הראשונה הייתה ירוקה? סרטטנו את האפשרות הזאת כאן. אם האבן הראשונה ירוקה, יש כעת 4 תוצאות אפשרויות. כבר לא 5. ו-2 מתוכן מתאימות להגדרת המשחק. כך שההסתברות שגם האבן הראשונה וגם האבן השנייה תהיינה ירוקות, שווה להסתברות שהראשונה ירוקה, כלומר 3 חלקי 5, כפול הסתברות שהשנייה ירוקה, ירוקה. כעת יש לנו אבן אחת פחות בסק, והנחנו שהאבן הראשונה שעוצנו הייתה ירוקה. כלומר, נותבו לנו רק שתי אבנים ירוקות. מה יוצא, מה יוצא את ההסתברות הכוללת? 3 חלקי 5 כפול 2 חלקי 4, ו-2 חלקי 4 זה בעצם חצי, כך ש-3 חלקי 5 כפול חצי, שזה 3 חלקי 10, או 0.3. כלומר, ההסתברות היא של 30 אחוזים. לבחור שתי אבנים ירוקות בלי החזרה. כעת, כשחישבנו את זה, נשאל שוב, האם זה משחק ששווה לשחק? אם לשחק במשחק הזה המון, המון, המון פעמים, בממוצע יהיה לנו סיכוי של 30% להרוויח דולר אחד. ועדיין לא דיברנו על התוחלת, אבל התוחלת כאן תהיה 30% כפול דולר. זה נותן לכם מצטח קטנה לעולם תוחלת, שזה שווה ל- 30 סנט. אם יש 30 חוסים סיכולי דולר, נצפה בממוצא ש- אם נסחף כארבעה נקבל 30 חוסים لكل פהמ. כהית, תרצו להתת למישו 35 סנט כדי לרביח בממוצא 30 סנט, לא, זה לא מיסחה כי לשחק. וכהית נמשיך לכם ניקוד האם הייתם רוצים לשחק את המשחק הזה ויכולתם להחזיר את האבן הירוקה אחרי הבחירה הראשונה? האם במצב כזה היה שווה במשחק?